נעשה כעת מעט יותר את הרגול עם היחסים הטריגונומטרים, או עם הפונקציות הטריגונומטריות. בבעיה הזאת אנחנו מבקשים מכם למצוא את הערך של קוסינוס של תטא, ואת הסינוס של תטא. נתחיל עם של תטא. מהו קוסינוס של תטא? כאשר תטא היא הזווית הזאת כאן, והיא נמצאת בתוך משולש ישר זווית. ניתן לכם כמה שניות לחשוב על כך. כדי לענות על כך, אתם חייבים של הפונקציות הטריגונומטריות. כדי לעזור לכם, נלמד אתכם ראשי תיבות באנגלית. so-ca-to-a so-ca-to-a so-ca-to-a החלק מתוך ראשי תיבות so-ca-to-a, העבר לקוסינוס הוא עבר הקה זה סינוס בגלל זה הוא מתחיל בעות באנגלית סינוס, זה מגדיר קוסינוס, זה מתחיל בעות sin וזה מגדיר טנגנס אם נתבונן כרגע ביבר של קה, הוא מגדיר כי קוסינוס, נסמנ אותו בצבע, הוא מגדיר כי קוסינוס של זווית שווה לצלה הצמודה, חלקי היתר. ובדוגמה שלנו כאן, מהי הצלה הצמודה? אם נתבונן בזה, זאת הצלה שסמוכה אליה, והיא לא היתר. הצלה הזאת סמוכה לזווית, והיא לא היתר. הצלה הזאת כאן למעלה סמוכה לזווית שלנו, אבל היא היתר. היא מול הזווית הישרה. זו היא כאן למעלה, היא היתר. וזאת, אם מסתכל על הזווית תטא, זאת הצלע הסמוכה אליה. ואם אנחנו עוסקים בזה, אם אתם רוצים למצוא את הצלע שמימול, אבל זה אף פעם לא מזיק לסמן אותה, זאת תהיה צלע שמימול. וזה באופן יחסי לזווית תטא. נניח את זה לרגע הצידה, אנחנו אומרים כי קוסינוס של תטא שווה לצמודה חלקי היתר. לצמודה יש אורך של 4, מהו אורך היתר? אנחנו יודעים אז that the hypotenuse, but we don't know the length of it. We have to calculate it using the Pythagorean theorem. There are two sides of the triangle that we just found. We can always find the third side. We know that the sum of the squares of the two shorter sides is equal to the אם 4 בריבוע זה 16, ו7 בריבוע זה 49, זה יהיה שווה ל-8 בריבוע. זה יהיה, בואו נראה, 16 ועוד 50 זה 66, לכן 16 ועוד 49 יהיה 65. האגף הזה כאן שווה ל-65, 8 בריבוע שווה ל-65. או שאנחנו יכולים לומר כי h שווה לשורש ריבועי של 65. זה לא נראה כאילו יש לנו שורש הלם כאן, זה 13 כפול 5, לאף אחד מהם שורש הלם, כלומר זה המרב שאנחנו יכולים לפשט את השורש הזה. היתר שווה לשורש של 65. וחמש. הזה cosinus theta יהיה שווה לצלת מודה שעורכה הוא 4 חלקי היתר, שהאורך שלו הוא שורש ריבועי של 65. נעשה כעת אותו דבר עבור הסינוס. למה יהיה שווה סינוס של תטא? ניתן לכם כמה שניות לחשוב על זה לבד. ראשי של סועה אומרים לנו כי סינוס שווה לצלע חלקי היתר. במקרה הזה, בהתייחסות לזווית תטא, אורך הצלע מימול הוא שבע. ומהו היתר? מהו אורך היתר? רק עכשיו חישבתם אותו. זה שורש ריבועי של 65%.